Niinistö tietenkin on illan ehdoton, ehdoton voittaja, mutta muina voisin sitten nostaa ö, Haaviston, joka kumminkin Niinistön rinnalla aina, aina ehdokkaista sitten sai kaksi, kaksi numeroisen kannatuksen lunastettua, lunastettua vaaleissa. Toki hänen tähtensä on himmentynyt edellisvaaleista, mutta silti selvä kakkonen. Toiseksi nostaisin Laura Huhtasaaren, joka sai puolueensa koko nähden oikein hyvän kannatuksen, eli hän menestyi huomattavasti paremmin kuin keskustan ja SDPn ehdokas, ehdokas ja sai aktivoitua puolueensa äänestäjät vaaliurnille. Vaalien häviäjä olivat SDP ja keskusta, erityisesti puolueina, eli heidän ehdokkaansa saivat historiallisen huonon vaalituloksen. Näille ehdokkaille itselleen tämä vaali ei ehkä ollut ollut niin paha kuin näille puolueille. Eli Tuula Haatainen todennäköisesti tulee nousemaan sdp ministeriksi, mikäli puolue tulee hallitukseen tai ehkä, ehkä jo ensi kuussa puhemieheksi. Myös Matti Vanhanen henkilökohtaisesti hyötyi, hän sai hyvin paljon kehuja tämän kampanjan aikana. Mutta tämä ei tietenkään poista sitä, että puolueiden kannatus oli erittäin heikko ja varmasti aiheuttaa paljon jatkokeskustelua niin puolueen sisällä kuin sitten myös mediassa.